Je opravdu skvělé být tu s vámi. Bůh je opravdu úžasný. Globálně po celém světě se dějí takové věci, které se nikdy předtím nestaly. To jsou dny, o kterých prorokovali proroci a které jsme chtěli. Včera večer jsem sdílel se skupinou lidí tady. That for about five years the Lord že už asi pět let mě Bůh posílá na různá místa po celém světě, abych řekl církvi, aby se připravila. I have, I have Cítím tak velké nutkání v duchu, protože nevím, kolik času nám zbývá na přípravu, sure, ale jsem naprosto přesvědčen, that že až na této planetě začne sklizeň, bude na přípravu příliš pozdě. So now it's time to get ourselves ready. Proto je nyní čas, abychom byli připraveni. Then be part of what God is doing. Proto abychom pak mohli být součástí toho, co dělá Bůh. Vzrušují mě ty věci, které mi Bůh ukázal. Je to konec klerikalismu v církvi. Bůh už nebude tolerovat klerikalismus. Přišel čas, abychom pochopili, že jsme jedno tělo. To tělo má pouze jednu hlavu, která se jmenuje Ježíš. And the true leader is the Holy Spirit. A naším skutečným vůdcem je Duch Svatý. And everything else just A, under them. A všechno ostatní funguje, pracuje pod nimi, pod jejich autoritou. From where I started this morning. Rád bych pokračoval v tom, o čem jsem dnes ráno mluvil. About seeing... Chtěl bych mluvit o pohledu na věci v našem srdci. Pokud se nenaučíš více věřit tomu, co vidíš očima svého srdce, než tomu, co vidíš svýma očima, nadpřirozená sféra nebude součástí tvého života. Čas od času uvidíš nějaké zázraky, ale nebude to trvalou součástí tvého života. Jak jsem řekl dnes ráno, naše srdce jsou lůna. Boží slovo je semeno. A naše představivost kombinuje semeno, čili Boží slovo, s tím vajíčkem. V Brazílii vedeme prorockou školu, školu nadpřirozených věcí. Máme v ní 52 studentů. Nejmladšímu člověku je 17 let a nejstarší je žena, farářka, která je 74 let. And it's a crazy school. Tato škola je opravdu šílená. I mean very crazy. opravdu je bláznivá. We have about 65 teaching and 35 experience. Školu tvoří přibližně 65 65% výuka a 35% praxe. And, uh, really a to, co se tam děje, je krásné. Na této škole jsem učil o srdci. So one whole I was just about the heart. Celý týden jsem učil o srdci. Vzal jsem každý verš 800. V Biblii je 854 veršů, které mluví o srdci. Jde o slovo srdce, jak zní originálně v hebrejštině a řečtině. Podíval jsem se na každý z těchto veršů a opravdu jsem zjistil, že to, co učí Bible o srdci, je úžasné. A tomuto učení rozumí jen velmi málo lidí. Když Bible mluví o tom, že myšlenky a touhy lidí, nebo také obrazy myšlenek, které se odehrávaly v srdcích lidí v knize Genesis, byly špatné. A právě tato pasáž z Bible nám přesně ukazuje, jak srdce funguje. Protože když studujeme Bibli, měli bychom velmi často používat zákon prvního výskytu. Proto abychom pochopili, co Bůh chce skutečně říci. Is the first time. Zákon první zmínky nebo prvního výskytu je velmi jednoduchý, stačí najít místo, kde se dané slovo vyskytuje poprvé. And that's where you find the key. Tento první výskyt nám ukazuje původní kontext, a to je zásadní pro pochopení. Tento kontext je klíčový pro porozumění, udává směr našemu studiu toho pozbytek Bible. So the heart works like this. Takže když jde o srdce, funguje to takhle. As you... Když prostřednictvím své představivosti formuješ, vytváříš takové neustálé myšlenky, the thoughts and the emotions mix. tvoje myšlenky a emoce se vzájemně mísí. And that's what your heart truly believes. A tato kombinace, tato směs, Ti ukazuje, čemu opravdu věří tvé srdce. Křesťané nepoužívali, nevyužívali sílu představivosti, kterou nám dal Bůh. Křesťané vůbec nepracují na svém srdci a tak není divu, že nezažívají nadpřirozené věci. A v důsledku toho jsme uvízli tam, kde jsme, protože přesně tomu věří naše srdce. But once we the power of our heart, ale když pochopíme, jaká moc je v našem srdci, začneme vědomě měnit přesvědčení svého srdce. Vědci zjistili, that the heart has about že v srdci existuje asi 40 tisíc neuronů. Kdysi si vědci mysleli, že srdce je jen sval, ale nyní vědí, že tomu tak není. 40 tisíc neuronů je ve tvém srdci. Není divu, že nám boží slovo říká, že radostné srdce je jako lék, který nemá žádné vedlejší účinky. Think about that. Zamysli se nad tím. The Bible, so much about the heart. Bible mluví hodně o srdci. Jsou i takový vědci, kteří nazývají srdce pravým mozkem. Až do roku 1980 se věřilo tomu, že mozek komunikuje se srdcem a zbytkem těla. But in 1980, scientists began to question that. Ale po roce 1980 to jistí vědci začali spochybňovat. Provedli spoustu výzkumu. A ty vědecké výzkumy zjistily to, co je v Bibli zapsáno již tisíce let. Vědci zjistili, že mezi mozkem a srdcem a srdcem a mozkem Probíhá neustálá komunikace. As did some research, A když dělali ještě další výzkumy, they found out, tak zjistili, že srdce mluví více s mozkem, než mozek mluví se srdcem. Víte, jsou takové jednoduché, triviální záležitosti, jako je například kvantová fyzika, to máte určitě v maničku. Tak, takže kvantová fyzika je v Biblii. Celé naše tělo vydává energii. Každá buňka v našem těle má svou paměť. A naše srdce má více paměti než kterákoliv jiná buňka a část našeho těla. Takhle funguje naše srdce, je to krásné. V současné době jsou věci schopni proskoumat úroveň energie, kterou naše tělo vylučuje. Energii, vyzařovanou naším srdcem, lze měřit až metr od našeho těla přes energii, vyzařovanou jakoukoliv jinou částí našeho těla. What about the first Co takzvaný první dojem? Spotíkáš kodu? Potkáš někoho a máš ten první dojem. Nemám moc rád toho. Člověka. You know, you to Ale jako křesťan víš, že musíš milovat lidi. So do do? Tak co děláš? Rozhodneš se, že budeš milovat toho Then, člověka. To people, you a pak, když tuto osobu poznáš, zjistíš, že tvůj první dojem byl naprosto mylný. Odkud pochází ten první dojem? From your heart. Z tvého srdce. Your heart has Protože tvé srdce má paměť, má vzpomínky. Když se k této osobě přiblížíš, poznáš jí, energie z jejího srdce se setkává s energií z tvého srdce. A ačkoliv se to děje mimo tvé vědomí, tvé srdce to srovnává. A bez tvého vědomí tvé srdce přijde na takovou myšlenku. Moment, ta osoba je úplně stejná jako ta osoba, která mě před mnoha lety zranila. Děje se to mimo tvé vědomí, ve tvém srdci. Někteří vědci tomu říkají podvědomí, ale Bible tomu říká srdce. Co se děje? Uvědomíš si, že jsi odsoudil toho člověka špatným způsobem. Myslím si, že v církvi není nebezpečnější věc než prorok, který má zraněné srdce. Zopakuj to. Není v církvi nebezpečnější věc než prorok, který má zraněné srdce. You know how know? Víte, jak to vím? Protože jsem byl takový prorok. Pán musel se mnou o tom opravdu velmi vážně mluvit. And here is why. Proč? The is like a knife. Prorocká služba je jako nůž. It cuts right through. krájí přesně na polovinu. Oděluje to, co je taková stupnice šedí, od toho, co je černé nebo bílé. Je nůž dobrý nebo špatný? Is it good or is it bad? Je dobrý nebo špatný? Both. They say both. Good. Dobrý je dobrý, ale v Brazílii každý den někoho zabíjí nožem pomocí nože. Tak jak můžeme říct, že nůž je dobrý nástroj? Tak je dobrý nebo špatný? Ani dobrý, ani špatný. Otázka je, co s tím nožem děláš, jak jej používáš. Prorocká služba je nástrojem. Můžu použít nůž, abych tě zabil, nebo abych ti ukrojil krásný kus stejku. Tak co se stane, když je prorok, který má zraněné srdce. Takový prorok používá nůž, aby zabíjel. Chci, abyste to dnes pochopili. Vše se změnilo v době oběti na kříži. Kříž změnil všechno, absolutně všechno. Nic už nezůstalo stejné. Tvůj způsob modlitby, způsob, jakým přicházíš k Bohu, vše se změnilo. You know, in Brazil, when the whole hit, Víte, když v Brazílii začala pandemie koronaviru, náš se Náš prezident poprosil křesťany v této zemi, aby se jednu neděli modlili a postili. So here's what Řeknu vám, co se stalo. All the main of all the about a video. Všichni vedoucí všech denominací natočili pětiminutové video. And they a vyzvali všechny evangelické křesťany ke dní půstu a modlitbe. I, I got the video too. Také jsem dostal to pozvání, to video. Uh, so I video. A odpověděl jsem. Moje odpověď zněla takto. I love the fast. Miluji půst. On that I will Ale tuto neděli budu jíst. And I'm not going to pray for a nebudu se modlit za Brazílii. So no the in mad at me. Nedivím se pastorům v Brazílii, že jsou na mě naštvaní. Ale naučil jsem se, že když má někdo problém, pokud je někdo na mě naštvaný, je to jeho problém, nemůj. Protože já je miluji. Zeptali se mě, proč jsem se rozhodl nepřipojit se k ním v modlitbě a v půstu. Neudělal jsem to, nepřidal jsem se, protože všichni tito pastoři a vůdci vyzvali celý brazilský evangelický svět, aby se modlili a postili podle staré smlouvy. Všichni se opřeli o verze starého zákona, kde je psáno: Pokud se můj lid pokoří a bude vzývat mé jméno, tak se slitují a bla, bla, bla, bla. That's a complete defiance of the cross. Řekl jsem, slyšte, přestaňte, je to naprostá urážka toho, co se stalo na kříži. Pokud se takto modlíš, doslova urážíš, zesměšňuješ dílo kříže. Opravdu si myslíš, že Bůh odpoví na tvou modlitbu, protože jsi hodný chlapec a nehřešíš? Pokud si to myslíš, opravdu raději ukonči svou hru na křesťanství a buď buddhistou, protože jsou často šťastnější než většina křesťanů. Opravdu většina buddhistů je šťastnější než křesťanů. Moje modlitba není vyslyšena Bohem proto, že jsem přestal hřešit, protože jsem vyznal moje hříchy a tak dále. Moje modlitba je vyslyšena proto, že mi Kristus dal svou spravedlnost. Ve staré smlouvě jsme se modlili tímto způsobem. Jsem tu? God. Bože! Za prvé, Bůh není tam, Bůh žije zde. Oprav ten problém! Zachraň náš národ! Činíme pokání! Činíme pokání z hříchu, který jsme sami nespáchali, ale spáchali někdo jiný před 150 lety. Daniel to tak udělal. The my Paul never did it. Ale Daniel žil v době, kdy ještě nebylo dílo kříže. Pavel se nikdy takto nemodlil. So we pray. Modlíme se and then we hope that God looks down and a doufáme, že se Bůh podívá dolů a odpoví. That was right in the old to byl správný způsob modlitby ve staré smlouvě. I pray God Modlím se, Bůh odpoví a všichni jsou spokojeni. Ale v Nové smlouvě se nemodlí za naplnění této modlitby někde v budoucnu. Thank you. V Nové smlouvě se modlíš a pak se ohledneš 2000 let zpět na dokončené dílo kříže a řekneš O, už je to hotovo, už se to stalo. Tak jsem nesouhlasil se svou účastí na této modlitbě a pustu. Co se stalo? Poté, jak se miliony křesťanů po celé Brazílii modlili, aby koronavirus přestal, tento problém se zhoršil. So what Co se děje? So, the -christian, the are really Nekřesťané se dívají na křesťany a právem říkají, ti křesťany jsou ale hloupí. Celý den se modlí a pustí a volají ke svému bohu, aby vyřešil problém a nic se neděje. Right. A mají pravdu. Totally right. Mají pravdu. Einstein řekl, že definici šílenství je udělat dnes totéž co jste udělali včera a očekávat jí nevýsledky? Musím říct, že my, křesťané, máme velkou dávku šílenství. Modlíme se za stejnou věc, stejně už stovky let, a čekáme, že se konečně něco změní a bude vyslyšena a nic se nestane. Víte proč? Protože jsme zmátli naše srdce. Podívejte se. Bible nám říká, že máme pomazání od svatého a víme všechno. Víš, že máš to stejné pomazání jako já? Ale řeknu ti něco, co je ještě lepší. Máš to stejné pomazání, jaké má Ježíš. Man, I saw this guy. What an anointing. Člověče, viděl si toho chlapa, co to je za pomazání. I think it's time to stop with Myslím, že bychom měli přestat zaměňovat emoce s pomazáním. Every has in him and means the one. Protože v každém křesťanu žije Kristus, a Kristus znamená pomazaný. Us, the hope of glory. Kristus v nás, naděje slávy. It's very We are A to je náš problém, že stále hledáme řešení někde mimo nás, místo abychom hledali uvnitř. Listen. Poslouchejte. Your Tvůj zázrak uzdravení je uložen v tobě. Tvůj úspěch a zaopatření je uložen v tobě. Bojkotovali jsme sami sebe, protože máme v srdci nesprávné přesvědčení. Jak se to stalo? The moment you, this is so beautiful. Je to pozoruhodné. Ve chvíli, kdy jsi byl zachráněn, nenarozený Ne znovu, saved. Zachráněn. Thing, Nevěřím tomu, že být znovu narozen a být zachráněn je úplně to samé. Můžete se zeptat Fabiana, já to teď nebudu uh, rozebírat, rozvíjet. Sorry, Promiňte, cítím se dnes trochu zlobivý. Bavím se. Můžeš být nově narozen, ale nebýt zachráněn. Ale nemůžeš být zachráněn, pokud se znovu nenarodíš. Jestli mi nevěříš, pak mi řekni, co dělá dítě, aby se narodilo? Nic. Víte, dítě si nepomyslí, že bych se dnes narodil. Znovu se narodíme z Božího ducha. Ale volíme, zda chceme být spaseni, zachráněni nebo ne. Proto Ježíš řekl, že nemůžeš vstoupit do království Božího, pokud se znovu nenarodíš. Nemohl bys být spasen, kdyby se znovu nenarodil. Ale když se znovu narodíš, pak se můžeš rozhodnout, jestli budeš spasen nebo ne. That's all. To je vše. Mohl bych vás tady zahrnout verši na toto téma, ale nechám to na That's what I do with my prophetic school. To je to, co dělám v naší prorocké škole. They are so provoked, they all go crazy. Provokují naše studenty natolik, že jsou na pokraji šílenství. Protože věřím, že je čas přestat jen poslouchat kazatele a říkat ano, ano, super, wow, aniž bychom ty věci sami řešili. Ale? Víme vše, protože máme pomazání svatého v tu chvíli, kdy jsi byl spasen, se tvůj duch narodil znovu, úplně znovu. You were given the same DNA of Jesus Máš stejnou DNA která je v Kristu. You into a son of the God. Změnil jsi se, stal se synem Božím. Your spirit doesn't need to be strengthened and doesn't need to be fed. Tvůj duch nepotřebuje posilovat a vyživovat. Tvůj duch ví všechno. Vše, co potřebuješ, aby žil život plný zdraví, vítězství úspěchu je složeno ve tvém duchu. So your to your heart. Tvůj duch komunikuje s tvým srdcem. Tvoje srdce filtruje informace, které přichází od ducha. Víte, co byl největší problém každého z nás? Poté, co jsme se obrátili? Šli jsme do církve. Opravdu. Protože tam nás zkazili. Myslím to vážně. Podívejte se na lidi, kteří prožijí z pásu a najednou začnou dělat bláznivé věci. Radikálně následují Ježíše. A pak přijdou do kostela a neděli co neděli poslouchají ten náboženský blábol. Jejich srdce jsou tak skažená, že už nejsou schopni radikálním způsobem následovat Ježíše. Nedávno jsem vedl seminář v kostele, který vedl můj přítel. Je pastorem. Řekl mi, víš, co, Reinhard, opravdu máš pravdu. Když jsem se obrátil před asi 20 lety, as as me, jakmile jsem se obrátil, pán mi řekl, give away your whole month to the dej celý svůj měsíční plat církvi. Měl jsem tehdy manželku a dvě malé děti, ale byl jsem poslušný. Nepřemýšlel jsem o tom, jak teď nakrmit své děti, ani nad jinými aspekty. A během tohoto měsíce jsme zažili úžasné boží zaopatření. Řekl mi, ale kdyby mi pán dnes řekl, abych to udělal, neudělal bych to. Protože moje srdce by mi řeklo, víš co, neblázní. Nějakou moudrost. Není to vůbec citlivé. Our have so with so many thoughts, Ale naše srdce je tak znečištěné různými náboženskými přesvědčeními, myšlenkami, well. Že ta komunikace mezi srdcem a duchem není bezrušení. So here is, here is how simple it works. Řeknu vám, jak to funguje a je to velmi jednoduché. Tvůj duch promlouvá k tvému srdci. Tvé srdce to filtruje. A tvoje srdce předává informace tvému mozku. A tvůj mozek říká tvému tělu, jak má reagovat. Nepřemýšlíme mozkem. Tvůj mozek nemá schopnost myslet. Tvůj mozek je pouze procesorem zpracovává informace. How do we know that? Odkud to víme? The imagination of the thoughts of the heart. Čteme ve slově, že představy myšlenek srdci byly špatné. Mark 7, Out of the heart come evil thought. Marek 7.21. Ze srdce vycházejí špatné myšlenky. Když Ježíš viděl myšlenky jejich srdce, řekl. Bible velmi jednoznačně říká, že myslíme svým srdcem. Pamatuji si, jak jsem to sdílel s vedoucími církve, kterou jsme jako první založili v Rakousku v roce 1992. Sdílel jsem s nimi toto vyučování, ale všichni si mysleli, že jsem šilenec, takže jsem to dal stranou přibližně asi na 30 let. Studoval jsem toto téma, ale nyní se věci na toto téma konečně zhodli, tak o tom mohu vyučovat bez překážek. Takže pokud se tvé srdce skládá z 60, 60 až 65 neuronů, so your heart thinks. znamená to, že tvé srdce přemýšlí. To znamená, že informace proudí do tvého srdce dvěma From způsoby. Ducha, nebo přirozenými smysly. Bible, 4, Bible o tom říká v přísloví 4:23. Ze vší naléhavostí nebo z celého srdce, podle překladu, Watch your heart. pečuj ze všech sil, střež své srdce. Protože je zdrojem života. Zdroj života proudí z tvého srdce, ne z tvého mozku. Kdyby to bylo jinak, proč by Ježíš řekl, že když se muž podívá na ženu, z žádostivostí v srdci už se dopustil cizoložství. Proč to řekl? Protože pokud potom tvoje srdce touží, bude o tom informovat tvůj mozek, ten to řekne tvému tělu a ty to uděláš. Proto musíme hlídat naše srdce a sledovat, co se do nich dostává a co z nich vychází. Dnes máme mnoho křesťanů, kteří jsou přemoženi strachem. Navzdory tomu, že nám Bible říká, že náš život je skrytý s Kristem v Bohu, proč se ti to křesťané tak bojí? Protože dovolili, aby všechny tyto znepokojivé informace proudily k ním přirozenými smysly. To, co vidí očima, co slyší ušima, co se dostalo do jejich srdce. So now you're Tvůj duch ví, you're safe. že jsi v bezpečí. Fine. Vše je v pořádku. You're good. Vše je v pořádku. Máš se dobře. Duch Duh o tom mluví k tvému srdci. But the heart is the filter. Ale srdce je filtr. A říká, zemřu. I'm gonna get sick. Budu nemocný. I'm gonna be Budu mít problémy. Bible nám neříká, abychom věřili svým mozkem nebo duchem, ale abychom věřili srdcem, abychom zažili spasení. I spasení, víte o tom, obsahuje všechno. Ochranu, uzdravení, zaopatření a tak dále. Pokud tvé srdce neuvěří realitě, kterou zná tvůj duch, nikdy ji nezažiješ. Církev nás učí sedm kroků k velké víře. Ale víra není nějaký druh techniky. Víra je otázka srdce a vyplývá z našeho vztahu s Ježíšem. Bible nám říká, že zlé srdce nenajde, nevidí žádné dobro. Setkali jste se někdy s lidmi, kteří si budou vždy stěžovat, ať se jim stane cokoliv? Víte, to jsou lidé, kteří by vyhráli v loterii a stěžovali by si, že nevyhráli dvojnásobný čekvot. Protože jejich problémem je jejich srdce. Protože zlé, špatné srdce nevidí nic dobré v žádné, vůbec v žádné situaci. Ale radostné srdce má ustavičnou hostinu. Víte, křesťanský život by měl být nikdy nekončící, solidní, slušnou párty. Věděli jste o tom? Ježíš řekl, že přišel dát život, a to život, který je nadprůměrný. Zaslíbení staré smlouvy byla mimořádná. A my v Nové smlouvě žijeme, jako by se kříž nikdy nestal. Nedávno mi pan začal něco ukazovat ve slově, začal jsem toto téma studovat, ještě jsem to úplně neproskoumal, takže to nebudu vyučovat, ale něco vám prozradím. Protože je to teď můj názor, je to něco, co se stalo, Někde v mém vztahu s Bohem. Není to tak, že jednoho dne zemřeme, pak půjdeme do nebe a pak začíná věčný život. Za prvé, křesťan nemůže zemřít. That's the first thing you have to, understand. to je první věc, kterou musíme pochopit. Why can't Christian die? Proč křesťan nemůže zemřít? Protože, protože mrtví lidé nemohou zemřít. Byli jsme ukřižováni s Kristem, tak jsme mrtví a jako mrtví nemůžeme zemřít. Za druhé máme v sobě věčný život. Narodili jsme se z tohoto věčného semene. Ježíš řekl, že kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. Nevěřím, že jednoho dne náš život zde na zemi skončí a pak začne náš věční život. I believe eternal life already started here. Věřím tomu, že věční život začal jít zde. V nebi budeme pokračovat v tomto věčném životě tak, jak jsme se rozhodli jej žít zde na zemi. Pavel nám říká toto. Pavel řekl, že považuje momentální soutěžení tohoto času zde na zemi za nic ve srovnání se slávou, která má být zjevena. Protože pro mě je život Kristus a smrt je zisk. My prostě budeme pokračovat v našem věčném životě, který začal jste tady. Takže pokud pochopíš, že utrpení pro Boží království, pro slavu Boží zde na zemi je slavou, takovým způsobem budeš pokračovat. Nedávno mi jeden z mých studentů ze školy řekl, že má problém. Řekl mi, když jsi mi vyprávěl o tom, že když jsi byl v nebi, že jsi tam viděl smutné lidi. For and mess it up. Ti lidé byli smutní proto, že si uvědomili, že zde na zemi měli jedinou šanci nasměrovat své životy na věčnost a neudělali to správně. She said, How can this be? Tato osoba se mě zeptala, jak je to možné. Bible says that is a joyful place. Přece nám Bible říká o tom, že nebe je radostné místo místo, kde nejsou slzy. I said, well, the says, Řekl jsem jí, že Bible opravdu říká, že, no tears, že nám pán utře každou slzu z očí. Takže jestli tam nejsou slzy, tak jaké slzy nám má Ježíš utřít? So tears is Jesus wipe away? O jaké slzy se má Ježíš starat? Oh, so Ježíši, je mi moc líto, že jsem přišel do nebe. I don't think so. Nemyslím si. In one Corinthians tells us a secret. První korinským třetí kapitola nám prozradí tajemství, All works go through the fire. že všechny naše činy projdou zkouškou ohně. And only those works who endure the fire. A jen ty činy, které přežijí tu zkoušku ohně, obdrží věčnou cenu. All the will burn away. Vše ostatní zhoří. And we will be saved, but as the fire. Budeme spaseni, ale skrze tento oheň. And that's not the my A tady vůbec nejde o očistec. You know what that means? Víte, co to znamená? Znamená to, že se rozhoduješ o tom, jak žít zde na zemi, ale toto rozhodnutí je také o tom, jaká bude tvoje věčnost. Římanům 11:36 říká: Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko. Tady bych se rád zeptal. What Zda to, co děláš ve svém životě, pochází z jeho srdce? to Děláš to jeho silou? And do it back to him? Zda to uděláš tak, aby se mu to vrátilo? If not, you're your time. Pokud ne, ztrácíš čas. You know, I said to Nedávno jsem na jedné konferenci v Brazílii řekl, there. že když jsem byl v nebi, nepotkal jsem tam jediného pastora. Usoudil jsem, že pastoři nejdou do nebe, you know, and, and like, they at me like, podívali se na mě s takovým překvapením. I said, one in řekl jsem, že v nebi není jediný pastor. A oni se mě ptali, co tím myslíš? Řekl jsem jim, že jediné lidi, které jsem viděl v nebi, byli ti obmytí krví beránka. No in Nejsou tam žádné pozice. So Když se naučíme pracovat na svém srdci, pak všechny tyto informace, které jsou uloženy v našem duchu, can be by our heart, budou schopny zasáhnout naše srdce správným způsobem, budou skrze ně vhodně a ovlivní to naše životy. That's what the Bible a to je to, co má Bible na mysli, když čteme ve čtvrté kapitole Židům o vejtí do jeho odpočinku. Řeknu vám, že čím déle sloužím Ježíši a čím déle znám křesťany, tím více jsem přesvědčen, že většina křesťanů nechápe, o čem je řeč ve čtvrté kapitole Židům. Čtou to se špatným porozuměním. Když je tam napsáno, že zde je odpočinek pro boží lid, they read it like this. A... oni to čtou takto. Now there a for the of God. Zde je stres pro boží lid. And let us be to enter into it. Snažme se do něho vstoupit. Přemýšlejte o tom. My křesťané bychom měli být těmi nejuvolněnějšími lidmi klidu, pokoje a odpočinku. Jediný problém, který nám to znemožňuje, je naše srdce. I when I was teaching Vyučoval jsem ve škole, vzal jsem šálek vody, byla to čistá voda, uh, a nalil jsem ji přes kávový filtr. Zavolal jsem jednoho studenta a řekl jsem mu, aby tu vodu vypil. Udělal to. Zůstalo ještě půl šálku vody. Řekl jsem mu, to je čistá voda, ano? He said, yes. Řekl ano. Said, drank it. Was it okay? Vypil jsi you byla chutná, byla oké? Ano. Řekl jsem mu, že bych chtěl, aby se napil té vody ještě jednou, ale trochu jinak. So Vzal jsem kávový filtr Byl to takový filtr velmi takový opotřebovaný. Řekl jsem, jak vidíš, vytřel jsem vnitřek tohoto kavového filtru špínou, hlínou a psí mi vykali. And I the water through. A prolil jsem vodu přes ten filtr. I I a řekl jsem, a teď se napijte vody. And the guy said, Ew! Ten muž řekl, fuj. Řekl jsem mu ale poslouchej, před chvíli si tu vodu vypil, úplně tu stejnou. Filter to ten filtr změnil tuto vodu. That's how you... Takhle funguje tvé srdce. Your heart the from your tvé srdce filtruje informace z tvého ducha. Proto dva lidé mohou poslouchat stejné vyučování a jedna osoba bude požehnaná a druhá řekne, že to byl masakr. It was the heart that felt it wrong. V případě té druhé osoby to srdce přefiltrovalo špatným způsobem. So Proto musíme být velmi opatrní ohledně našeho srdce, aby bylo správně čistým filtrem. Ale náš problém je v tom, že stále prosíme Boha, aby očistil naše srdce a to je pošetila modlitba. David se tak modlil, ale před křížem. Pavel se nikdy takto nemodlil. Ježíš nás neučil takové modlitby. V nové smlouvě nám Bůh dal nové srdce a odpovědnost za peči o toto srdce. My jsme teď zodpovědní za naše srdce. Musíme si přestat měnit role s Bohem prosit ho, aby on udělal to, co máme udělat my, a sami se tlačit do věcí, které patří Bohu. Nikdo není zodpovědný za to, co se děje ve tvém srdci, jen ty. Pokud si nechal své srdce, aby se stalo zlomeným, škaredým, zlým filtrem, pak jej oprav. Christ did his job. Kristus již udělal, co bylo jeho. It's je dokonáno. Work of the cross is complete. Dílo kříže je dokonale, kompletní. Proto teď musíme vzít odpovědnost za nesprávné přesvědčení našeho srdce. Když se naučíme, jak změnit naše srdce, jak udělat z něj čistý filtr, the right in pak informace z našeho ducha, informace, která je dokonalá, se dostane do našeho srdce správným způsobem. Pamatujte si, že srdce pracuje prostřednictvím představivosti. Myšlenkové představy srdce, to je definice toho, jak naše srdce je naprogramováno a provozováno. Ukažu vám, jak to funguje. Je to velmi jednoduché. Zavřete prosím všichni oči na pár sekund. Věřte mi. Think about dog. A nyní přemýšlej o psovi. Dog. Pes. All right, you can open your Dobře, otevři oči. What did you see in your heart? Co jsi viděl ve svém you srdci? Did not see the D -O -G. Neviděl jsi písmena tvořící slovo pes. You saw a Viděl jsi obrázek psa. Jaký obrázek jsi viděl? The little dog, Jimmy. Obrázek malého psa Jimmyho. What did you see? Co jsi viděl ty? The other one. <laughs> Toho druhého very psa. Good. Esti, what did you see? Esti, co jsi viděla kdo viděl velmi malého psa? Raise your hand. Ruku nahoru. Who saw a very big dog? kdo viděl velmi velkého psa? Podívejte the only se na to. Said, dog, Řekl jsem jen slovo pes a každý z vás viděl jiný obrázek. Protože to je obraz, jaký je ve tvém srdci. A teď ještě jedna malá zkušenost. Close your eyes again. Zavři oči. Pamatuj si, že nemyslíš mozkem, myslíš jen srdcem. Mozek je pouze procesor, který zpracovává informace. Now going to your heart. Teď manipuluji tvé srdce. Don't worry about it. I'm not doing Neboj se, nebudu dělat magii. Think about a cute, white, Představ si sladkého, malého, bílého pudlíka. Otevři oči. Co jsi viděl? Sladkého malého bílého pudlíka. Už jsi najednou neviděl ty dva psy, kteří tady běhali po sálu, ani žádného jiného psa. Víš, proč jsi viděl malého bílého sladkého pudlíka? Tady je ten okamžik klamu. Ty jsi neviděl malého, sladkého, bílého pudlíka, protože jsem ti ho přikázal vidět. That's not true. To není pravda. Viděl jsi ho, protože jsi rozhodl myslet na něco, o čem jsem mluvil. See, I don't that we are body, Nevěřím, že jsme tělo, duch a duše. Sorry. Omlouvám se. Věřím, že jsme tělo, duch, duše a srdce. Věřím, že jsme čtyři v jednom. Ale přivezli tady Kacíře. Je to v pořádku, Ježíš byl také nazývan Fabian kacíř. Fabianovi také tak říkají. To je v pořádku. Like Jaký otec, takový syn? Why is this so important? Proč je to tak důležité? Protože lidé opakují. Jsem like to, co jsem, protože moje matka mi to udělala, když jsem byl dítě, nebo vložila do mě to a to, když jsem byl dítě. No. Ne. Jsi tím, čím jsi, protože jsi se rozhodl a byl to akt tvé vůle žít a fungovat v souladu s tím, co se ti tvá matka pokoušela vštípit. My father has rejected me. Můj otec mě odmítl. So Proto jsem tak nejistý. Ne. Ty jsi se aktem své vůle rozhodl přijmout tuto zkušenost odmítnutí tvým otcem. Stejně, jako jsi se mohl před chvíli rozhodnout, že budeš myslet na černého pantera a ne na bílého pudla tak stejně si se mohlo rozhodnout, že odmítneš ten obraz odmítnutí, které do tebe vložila tvoje máma nebo tvůj táta. Dokud nezačneme vidět očima našeho srdce spasení v Polsku tak dlouho, je neuvidíme svým přirozeným zrakem. Well, Řeknu to ještě jednou jinak. Happen, no Uvidíme spasení Polska, ale nebudeme jeho součástí. God's his protože Bůh naplní svou vůli. To, jestli budeš součástí spasení Polska nebo ne, Záleží na tom, čemu věříš ve svém srdci. Je start, friend, je Pokud k tobě Bůh promluvil prorocká slova, měl bys raději začít malovat před sebou obrázek tohoto prorockého slova a měl bys začít co nejrychleji, právě teď. Protože my obvinujeme Boha, že nesplnil své slovo, které nám dal, ale nikdy jsme nezačali snít o naplnění toho slova, protože jsme věřili, že představivost je od ďábla. Řeknu vám ještě jednu věc a pak odejdu. Zavři oči a dělej to, oč tě žádám. Okay. Just jen nasleduj má slova. Jdeš po ulici, down as a child. poskakuješ po chodníku a skačeš přes laždičky jako malé dítě. Kolem cesty silnice jsou pole. You feel so happy and Cítíš radost a vzrušení. Suddenly. Najednou This huge black dog keeps right you. začíná utíkat na tvou stranu velký černý pes. On utíká čím dál tím rychleji a přímo k tobě. Open your eyes. Otevři oči. How many of you felt fear? Kolik z vás cítilo strach? Raise your hand. Zvedněte ruku. Kolik z vás cítilo vzrušení? Podívej se. Jak je možné, že ten stejný obraz rodí v jednom člověku strach a v druhém vzrušení? Protože ve tvém srdci jsou vzpomínky, které souvisejí s tím, co jsem ti řekl. Někteří z vás se cítili nadšeně, protože si mysleli, že si pohrají s tím velkým černým psem. A někteří z vás se lekli, protože si mysleli, ne, ten velký pes na je zautočí. Jaký je rozdíl? Rozdíl byl v tom, že bez ohledu na to, co jsem řekl, tvé srdce filtruje každou věc, kterou uslyšíš. Proto se musíme ujistit, že naše srdce je ve správném stavu.